Legile Justiției, pe repede înainte. Tericianu, precizări de ultimor, astăzi vor intra la votul final. Legile justiciei intră luni în plenul Senatului, după ce acestea au primit raport favorabil din partea Comisiei Speciale, a declarat presubliniere din Camerei Superioare a Parlamentului. Cel Popescu, Tericianu, după subliniere din cabiroului permanent. Legile justiciei intrast zi la plen Este avizul elaborat de comisie sublinierei astăzi vor intra la votul final, a precizat Tericianu, potrivit agerpres.ro. Comisia Parlamentară Specială a adoptat luni raport favorabil, cu amendamente, pentru modificările celor trei legi ale justiției, 303 pe 2004 privind statutul magistracilor, 304 pe 2004 privind organizarea judiciar sublinierei, 317 pe 2004 privind funcționarea sublinierei organizarea CSM. Textele fiind reformulate ca urmare a deciziilor Curcii Constituționale,